بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائن فارمیشن کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ کو سوکیا سی ایکس ون زیرو سیون کے اندر ایریا کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ ایریا کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ میریو میں آ جائیں اور اس کو نیچے آپ کرتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے ایریا کیلکولیشن کا آپشن آ جائے گا جس کے اندر اس کی فگرز بھی بنی ہوئی ہوگی ساری آپ اس کو انٹر کر دیں یہ آپ کے سامنے دو آپشن آ جائیں گے او سی سی اورین اور ایریا کیلکولیشن آپ ایریا کیلکولیشن سلیکٹ کر کے کر دے تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹس نمبر آ جائیں گے سارے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہم نے اس ایریا کو اس کا ایریا کیلکولیٹ کرنا ہے اس کا لینڈ ایریا کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ شو کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ آپ کے پوائنٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر انسٹرومنٹ کو سیٹ کرنے کے بعد آبزار کو کلک کرنے کریں اور مینس کے بٹن کو آپ جیسے کلک کر دیں تو دیکھیں گے آپ کے سامنے نارڈنگ اور ریسٹرن آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو دوبارہ مینس کر کے دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اوکے کر دیں گے یہ آپ کے پاس پوائنٹ آ جائے گا آپ اس پوائنٹ کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اوکے کر دیں تو یہ پلاٹ نمب پی ٹی نمبر ون کے حساب سے یہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اسی طریقے سے جو جو کارنرز آپ کے سامنے پلاٹس کے ہیں ان کے اوپر سیٹ کرتے جائیں اور جیسے مینس کے بٹن کو آپ کلک کرتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے کواڈینیٹس وغیرہ آ جائیں گے سارے اور اس کو آپ ری چیک کر سکتے ہیں دوبارہ بھی تاکہ آپ کا اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو وہ آ جائے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا پی ٹی ٹو کے حساب سے ادھر سیٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر تھری جو جو پوائنٹس آپ کو ریکوائرمنٹ ہیں آپ آ جائیں آبزر کو آپ ادھر سے کلک کر رہے ہیں اور اس کے بعد مینس کے بٹن کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے مزید پوائنٹ آ جائیں گے سارا نارتھنگ اسٹرینگ اس کو آپ ایک دفعہ مزید بھی چیک کریں اور اس کے بعد اوکے okay کر دیں تو یہ آپ کو دیکھیں گے کہ پی ٹی تھری کے نام سے یہ آپ کے پاس ادھر سیو ہو گیا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح جتنے کارنر سے جتنے کارنرس ہیں آپ کے پلاٹ کے وہ آپ پہلے مارک کر لیں اور مارک کرنے کے بعد ان پوائنٹس کو آپ پڑھتے جائیں ان پوائنٹس کے اوپر آپ نظم رکھ کے پڑھتے جائیں اس کے لیے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ کواڈنیٹس آپ کے پاس کنٹرول پوائنٹس ہوں آپ کوئی بھی فرضی کوآڈینٹ کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں انٹر کر کے تو یہ دیکھیں فور پوائنٹ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ سامنے کیلکولیشن کی اپشن آ گئی ہے اگر آپ اسی کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ کو اس کے لیے بھی دے دے گا کیونکہ ہم نے آگے مزید پڑھنے ہیں تو اسی طریقے سے جو جو کارنرز ہیں اس پر کے اوپر آپ ادھر سے مینز کے بٹن کو کلک کرتے جائیں اور ادھر سے ओके <coughs> okay کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ فائیو پی ٹی پوائنٹ نمبر فائیو کے ساتھ میرا یہ پوائنٹ سیف ہو گیا ہے اسی طرح پی ٹی سکس یہ آپ کے سامنے آپ انسٹرومنٹ کو سیٹ کریں آبزرو کو کلک کرنے کے بعد مینس کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پی ٹی سکس کا آ جائے گا اوکے کر دیں پی ٹی سکس پوائنٹ سیف ہو جائے گا اسی طریقے سے پی ٹی کو آپ ادھر سے موو کرا دیں کرانے کے بعد آبزرو کے بٹن کو آپ اور کو آپ پریس کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے اگلے پوائنٹ کے کوآڈینیٹر آ جائیں گے اس کو آپ سیو کر دیں پی ٹی سیون کے نام سے وہ آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا اسی طریقے سے نیکسٹ پوائنٹ آپ کا پی ٹی ایٹ آپ آبزرو کر لیں اور اوکے okay کر دیں تو یہ آپ کا پی ٹی ایٹ کے ساتھ ہو جائے گا اسی طریقے سے پی ٹی نائن نمبر جو ہم نے فرسٹ پک کیا تھا اس کو میں احتیاطن کر دیتا ہوں نہیں تو آپ پی ٹی گیٹ کے ساتھ سے بھی اس کیلکویشن کریں گے تو یہ آپ کا کواڈینیٹ ادھر دے دے گا اگر آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے فرسٹ پوائنٹ کو دوبارہ ریڈ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے سے کے کواڈنیٹ آ جائیں گے اس کو اوکے کر دیں تو یہ آپ نیچے دیکھیں گے یہ سارے کوآڈینیٹس آپ کے پاس تو یہ آپ کے سامنے آپشن نظر آ رہا ہے کلک کا آپ کلیکٹ ادھر سے پریس کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس کا ایریا آ جائے گا پی ٹی نائنز آپ کے پاس ہیں اسکوئر فٹ ایریا اس کا تھری فور نائن زیرو سکس پوائنٹ فائیو تھری اسکوائر فٹ ہے اسی طریقے سے ایکٹر اسکوائر فٹ ایریا تھرٹی فائیو ون ایٹ نائن پوائنٹ سکس زیرو اسکوائر فٹ ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کا ایچ ایریا آپ ادھر سے کیلکولیٹ کر کے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ آپ کا ایریا اس حساب میں آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہم نے اس کے پوائنٹ کی ہے اس کی یہ فگر اس حساب میں بنے گی یہ پوائنٹس آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں سارا ایریا کے سے पी टी एट और पी नाइन और इसका जो एरिया आया है वो थर्टी फाइव वन एट नाइन पॉइंट सिक्स जीरो स्क्र फीट आया है और इसी तरीके से इस दिए को अगर आप ऑटो कैड के अंदर प्लाट करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर आप नोट कर लें इसी तरीके से ये आपके सामने स्टिंग और नर्थिंग पूरी पूरी मैंने सेव की हुई है और आगे आप एंड के ऊपर एक कालम हो ऐड करेंगे कि प्लाट टू ऑटो कैड एंड कैलकुलेट एरिया آپ اس کو کالم کو بنانے کے بعد ایز اکول ٹو کر لیں اور سب سے پہلے اسٹو کو سلیکٹ کریں اور اینڈ لگائیں اور اس کے بعد ڈبل کاما سنگل کاما پھر کاما اینڈ اس کے بعد ناردن کو آپ سلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آٹو کیڈ کے فارمیٹ میں آ جائے گا کامے کے اندر اس کو آپ نیچے تک پیسٹ کر دیں اور اس کو کاپی کریں اور آٹو کیڈ کا کوئی بھی ورژن جو آپ کے پاس انسٹال ہے اس کے اندر آپ آ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کا کلر وغیرہ میں اس کا چینج کر دیتا ہوں ریڈ کر دیتا ہوں لائن ورتھ وغیرہ چینج کرنے کے بعد آپ پولی لائن لے لیں اور ادھر سے آ کے اسی کمانڈ بار کے اندر اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کی فگر سیم تو سیم آ ہے کواڈنیٹ کے حساب سے جس طریقے سے آپ نے کواڈنیٹ پڑھے تھے یہ ایکسل کے اندر یہ آٹو گائڈ کے اندر اسی طرح پلاٹ ہو گیا ہے اس کا ایریا نکالنے کے لیے دو قسم کے میتھڈ پہلا اے اے لکھ کے آپ انٹر کریں ایریا وہ نیچے آپ کے سامنے آبجیکٹ کا اپشن آئے گا آپ وہ لکھ کے انٹر کر دیں یا آبجیکٹ کو کلک کریں اور اپنے پولی لائن کا جو آپ کا تھا اس کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے کمانڈ بار کے اندر ایریا آ جائے گا آپ ادھر سے کاپی کر کے اس کو اس اپنے ایریا کے درمیان میں لکھ سکتے ہیں اور یہ اسکیل کے ذریعے اس کی جو بھی آپ تھکنس وغیرہ ہائٹ آپ اس کی دینا چاہتے ہیں ادھر سے دے کے اور اس کو اس کے درمیان میں سینٹر میں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے وغیرہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیکنڈ کمانڈ آپ آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیں اور نس کی کمال لے لیں شارٹ کی اس کی ایل آئی یہ آپ اس کو کلک لکھ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر ایریا اور نیچے اس کے کواڈینیٹ ایکس اور وائی سارے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آ جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ ٹوٹ کے ذریعے ایریا معلوم کر سکتے ہیں اپنا اس کو آٹو کارڈ کے اندر بھی پلاٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اللہ حافظ